اسمع ماشي ماشي يا حاسس اني في جي تي ايه مؤكر الحياه مفيش قوانين تحكمني مفيش بالنام سواه عالي كبير عالك فاضي صغار من النواه تبقاش خروف صاحبتك بتشي عايشه في دور اختها بكره ابقى فوق تسمع تركاتي تعمل مشاركه تقول لي يا شركه انت نجم في السما بشوفك من الفرندا في البحر اسمى سمكه في المايه الضحله اخركوا تعوموا بعيدوا في البركه من قلب الصعيد لمصر الجديده خوب بيصدر عظمه من قدام الحديده سهله وبسيطه بس مش ليك يا ابن العبيطه اسمع مني وركز يمكن تاخد جمله مفيده تسمعني في الاولد سكول كمان في النيو سكول خلاص هنبقى التوب ترن عليا اديك مشغول خلاص هنبقى التوب عبي في كاساتك يلا وصب ميشغل نش ولا اي واحده مفيش وقت للحب طلقه yeah. وعره جوه مجالي سميني شوت جون اعتبر المشن جون بس لسه بهاف فان شايفني لوزر بكره ندق من النجاح نقول يوم تسال مين اكتسح السين يقولك عدلي هات yeah. صوب صبلي يالا في كاسي دايما في ضر أصحابه وناس اصغر وحيد يرف في جنوب اجماد لو كنت ناس اشيء تراكاتنا قر بيت عالبيت جحيت <تصفيق> بس لسه ثابت بالعكس yeah. حاسس اني في في جي بالنم سواء. عالي كبير عالك فاضي صغار من النواه تبقاش خروف صاحبتك بتشي عايشه في دور اختها بكره ابقى فوق سمعت تراكاتي تعمل مشاركه تقولي يا شركه تاني نجم في السما بشوفك من الفرندا في البحر ناحي التاني انت النسبالنا سمكه في الميه تضحك لاخركوا وتعوم بعيدوا خليكوا في البركه نجامد انا جامد عالبيت في كل اللي جاه مع الجديد واللي فات 16 سنة أجمد واحد بيرفجيلي ريحوا وتعلموا من أسد شوية عهاد yeah. حرام كبير فبعرف أخطف بهدوء الأنظار مش بشوف منكم أداء على الاقل بحتاج لي منظار من نفس سنين مننا شايف عينكم هتطق إشارات لو معاك أخو كازوكي تاخد طرد مش إنذار شوفني واقف على المايك طول علي أجمد MC فينكو جوه الراب سين سوراي كامسي بالبطيق صلحيفة من شبكة وي تشوفني الدون بجيب جوانا حتف الوقت بش حريق <تصفيق> اللي نجشات بننهي اي صافة قط فاعتبريني علاق الدين اخدك ونهرب بالبساط مش محتاج لي بي اس عنايه الوحدة خريطة من غير اي هم هم حاجة لنبساط بسعلى حاسس اني في جي تي ايه مهكر الحياة مفيش قوانين تحكوه عقلي كبير عقلك عالي فاضل صغار من النواه تبقاش خروف صاحبتك بيتش عايشه في دور اختها بكره ابقى فوق تسمع تركاتي تعمل مشاركه تقولي يا شركه انت نجم في السما بشوفك من الفرندا في البحر ناحي تاني انت بالنسبالنا سمكه في الميه تضحك آخرك وتعوم بعيد خليكو في البركه عادلي